حنذكر قنوات اليوتيوبه إذا شفت الرسالة هذه تعرفين اليوتيوبر أهم عليه قناته فيه رأس ماله دخسرها خسر نفسيته حرفيا. قرنا اليوم نرجع الفكرة القديمة قد سويناها قبل سنتين في القناة القديمة في في أول يوتيوبر اللي هو بدران راح تحصلون رابط قناته موجود تحت في الديسكربشن ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع في الحلقة اللي فاتت من سلسلة مزاد المطفرين زدنا خمس آلاف متابع خلال يوم فالله يعطيكم ألف عافية شكرا للكومنتات الإيجابية اللي قاعد أشوفها تحت في الكومنتات والكلام المحفز قبل ما نبدأ حقين التيك توك شكرا لكل شخص قاعد يداول مقاطع تيك هذه افضل حسابين كانوا يدولون مقاطع فيوار في الاونه اللي فاتت في حسابات تيك توك اللي راح تدول مقاطع في الايام الجايه راح يكون لهم جوائز باذن الله قبل ما نبدا في مقطع اليوم لايك واشتراك يا جماعه الخير لتس جو طيب يا جماعه الخير نايف قال لي شوي وبيوصل قال عطني ثلاث دقائق ل دقائق بس على ما ارقل مكتب بدران بدخل الان واغير ايميل بدران وباسورد وعندي اللين الأساسي واقدر اطلعه يجيب الكود واطلعه واغير رقم الجوال واغير كل شيء يا سلام يا سلام تمت المداهمه <تصفيق> <تزيغي bourbon> إيه, إيه, إيه غرفته تا... <تصفيق> أيوة الجهاد حق الجهاد حق الكمبيوتر سوته ما اعرف لك كلش لا لا بدلك بدلك انا لا تخاف لا تخاف علمك كل شيء هذه <تصفيق> شاشه ما انا بيها ولا شنو هو عنده بيسيين دقيقه شغل هذا ايوه ايوه دقيقه وقف ارجع ارجع, ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع البرنامج تيم فيور، تيم فيورت شوف شوف تحت يمين الازرق ابو سهمين أيه أيه. اضغط عليه اضغط عليه هلو؟ يا سلام دقيقه بيطلع لك رقم فوق ثواني هذا آه لا لا دقيقه دقيقه بيطلع رقم دقيقه <تصفيق> ايوه عطني الرقم ايوه هذا 1 2 2 9 0 6 1 8 5 5 دقيقة ايوه خلاص خلاص اطلع اطلع اطلع دقيقة قبل ما تطلع دقيقة دقيقة جاي ايوه دقيقة دقيقة دقيقة لا تطلع أطلع. ايوه ايوه خلاص خلاص, خلاص, خلاص شغل الكاميرا روح روح روح, روح. اي تم تم تم روح الامور زينة يا جماعة الخير ننتظر الان بدرات عندي كاميرتين الحين واحدة هناك وعلينا هنا يا اخي مراقبة حلوة يا اخي والله <تصفيق> <تصفيق> دخل دخل دخل بدر؟ <تصفيق> يا حليلك يا بدران يا حليلك حليله يا حبيب حبيب أكثر انسان مرتب في حياتي شفته لا يا رب ما يسويها يا رب ما يسويها لا تتميلع ايه اجيبك بعيد لا تتميلع اخاف يبدل لا لا لا يا بدران يا ويلي لا إي والله بيبدل شورت لا ينحضر جسمه لا ينفخ الشورت ايه ايه معضل لا تغام لا تغام خلاص الحديد كلاق الحمد لله ما فسخ الشورت <تصفيق> يا ويلي يا ويلي ما <مبصخ> الشورت <تصفيق> يا اخي ذا الكويتي ذا يعجبني يا عيال يعجبني ذا الكويتي يا عيال يسوي حياته لازم نشوف كل شيء يسويه في حياته لازم لازم صدقون جتني فكره اشغل له مقطع حق الهكر تمام هذا حق الهكر اللي يدخلون خلاص يا بدر خلاص <تصفيق> حبيب حبيب بدران يا حبيب <تصفيق> <تصفيق> أيوه. أيوه. ايوه الكاميرا قمت تربش ايوه يا رب ما يفصل الكاميرا يا رب ما يفصلها خلوني صوت, تمام تمام. أشغل صوت يا عيال وين يوتيوب؟ بدون قناه بدون قناه دا. بدون قناه يا عيال مطلع.. خلنا نكتب له هكر هكر موسيقى موسيقى موسيقى يا، شغلت له موسيقى شغلت موسيقى يا عيال يا رب السماعه ما يسمع اوه حاط شمعتين.. يقطع القهر خليني اتصل عليه، خليني اشوف ردة فعله وانا متصل اتصل عليه. ارحب يا بدران أيوة. هلا بالشيخ هلا هلا بالقلب تسمعني؟ ايه بس يقطع شوي، ايش فيك؟ علومك طيب؟ والله بالشيخ طيب، شو اخبارك؟ والله بخير وينك؟ يا والله الله, الله يذكرك بالشهادة انت دقيت علي ايوه بدز حق ايوه بدز فيديو يوتيوب اسامة هلا شورت لو بنزله في اليوتيوب، شلون احط ثمنيله؟ شورت لو بتنزله في اليوتيوب، ثمنية ما يحتاج ثمنيله بدران بدون أي ثمنيله يعني؟ إيه إيه دقيقة، دقيقة، صوت وش بدران؟ دقيقة يا سارة، أنا مدري منو مين متعبت في غرفتي خل خلي الشورت يولي يا رجال، خلي الشورت يولي بعدين بدران اسمعني، اسمعني وينك أنت وينك؟ شورت لا لا لا تنزل الحين الوقت سيء الوقت سيء انحش, انحش انحش لا تنزل الحين ابد ما نزل خليه غير مدرج لا يا رجال من الجوال ما يحتاج انزل ايش عندك قول لي اي اسمعني يا شيخ اه لا اله الا الله ثماني وين ماك عندي مشروع جامعه وعندي لايف تيك توك وش عندك لاي تيك توك اه اوكي اي اي احمل اصلا من جوجل درايف يصير احمل هو اه معطيني جوجل درايف يصير حمل على التليفون ونزل ايوه ايوه هو معطيك درايف إيه؟ ادخل ادخل من الرابط يمديك ادخل رابط حفظ تخاف الجوده تصير خايسه لا لا ممتازه ممتازه لا تخاف وين درايف ما تصير خايس ابد انا طاردني من قناتي هني أه بدش التليفون ثاني اي شوف اهم شيء الرابط بدران الرابط شنو؟ الرابط حق شو اسمه ذا درايف ايوه بدران معلش باك ويلكم هلا تبي زيرو كولا لا يا رجال اسمعني نزلته من جوالك ولا باقي؟ لا من نزله طيب شلون نزله؟ ما دي. انت وينك في غرفتك انا بغرفتي موجود وعندك ساتر كنت برفع من الكمبيوتر ايه لا لا يا رجال ما يحتاج كمبيوتر ولا شيء خلاص اجي الموضوع عندك انت قناتي عندك ايه؟ تنزل فيها طيب اسمع مم. قناتك دقيقه ادخل قناتك بدران تنزل فيها تبي انزل تبي انزل عنك اي خلاص حط حط العنوان الو بدران ايه قناتك مو موجوده بدران من عندي ها مو موجوده خلي. مغير باسورد يا غبي مو موجودة طاردني شو, شو طاردك؟ طاردني ادخل ما يدخلني بس دقيقة انا, أنا مطرود بعد من عندي بس بسويها بالليل ادزلك الباسورد الحين ارسل لي الباسورد شوف مش في متى بتفتح بث انت؟ الحين بفتح لايف انطر نايف يجي بس يلا يلا انطر نايف وذا ارسل لي ها يلا يلا بدزلك <تصفيق> بشغل <تصفيق> الموسيقى يا عيال بشغلها بشغلها ما حس بالموسيقى يا ويلي ما يحس فيها الا اللي حس بدقيق هيوه يفكر والله ما تسكر والله لا يفتح هذا الشيء يا عيال احرق الموز احرق معاه نضر لا الغفته افتاله موسيقى ثواني ثواني لا لا لا لا تقفل والله ما يقفل والله يا عيال قاعد اعوس قاعده اعوسه قاعد اعوس قاعد هيك قاعد اقفل الباب خلني بشغل بدقيق دي انا ما اقفل الديسكورد عليه بقفل الديسكورد بقفل شوفوا وش جاي يا عيال صدع صدع صدع صدع صدع يا عيال صدع الحين طلعت لي فكره الحين شو بسوي؟ بقفل التيم فيور كامل قفلته شو بسوي؟ بتصل علي بقول بدران طاردني من قناتك بدران اسمع اسمع ترى قناتك مو عندي شلون يا ولد مطرود انا ها؟ آه؟ مطرود من قناتك زين اوكي مو مغير الباسورد انا قاعد احاول ادش ترى قاعد يقول لي كله غلط غلط انا ادش عن طريق الفيس اي دي يعني الباسورد نفسه اقول لا يكون جهازك مهكر بس ايش دعوه ما حد قرب لجهازي يعني. انا وين اسامه من بطوله لندن ترى انا ما كنت العب على الكمبيوتر يا ولد تاكد زين خليك من هذا انا من يوم ترى قاعد احوس بالكمبيوتر قاعد يتحرك بروحه شنو اسوي الو مهكر بدران والله. والله مهكر بدران شنو اسوي أه طف طف الجهاز طف الجهاز بدران طف بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه اتوقع قناتك انسحبت يا بدران لانها مو عندي مستحيل صدقني والله مستحيل اسامه ما حد قرب لشغلي انا بدران صدقني بدران, صدقني بدران يتح... بالله في الماوس عندك تحرك الماوس يتحرك قاعد يشغل لي اصوات سنايبر اسمع صوت سنايبر سنايبر فورت نايت بس ما في ولا فيديو شغال بدران الحق بدران شنو الحق شنو طف الجهاز طف الجهاز بسرعه مهكر جهازك اوكي بطفيه افصل الانترنت ها فصلت الانترنت هي هي يا ولد انتبه انت ما ب... اعطي احد شيء والله مو معطي ولا واحد شيء اويل أو يا بدران تكفى سو سو استعاده سو اي شيء صار ايميلي بالجيميل محذوف يا ويلي يا بدران لا يكون راح تعب كله يا ولد لا تكفى اسامه بدران الحق الحق اسمع سو سجل دخول إيميلي. الحق شنو ايميلي محذوف ايميلي بالجيميل محذوف ماكو واحد غيرك انت اللي عنده لو تهكرت جهازي كان صرقة قناتي انا ما اتكلم عنك انا اقولك بس ماكو غيرك انت اللي عرفه والله أدري يا بدراع يمكن جهازك اخترق محمل شي انت اخر شي والله عظيم مم حمل بس المصمم اللي ينزل فيديوهات لا كل مصمم يا ولد هلا إيه ينزل الرابط شلون هو ي يساكر القناة والله ما أدري يا بدران مستحيل لا مستحيل المصمم لا لا صلمه مستحيل طيب من معطيه قناتك من معطيه قناتك السلامه والله العظيم إن ما حد يعرف الباسورد غيرك أنت ولا الإيميل غيرك أنت أنا مطرود من قناتي باليوتيوب مطرود تمام هلا في رابط صفحة مشغل عندي هكر مكتوب هكر ماي زا ما أدري شنو متكلم جد أنتوا للجدو يا بدران أقسم بالله. العظيم له متهكره والله يا ولد انت انا شوف شوف انا ادري كل كل المشاهير كلهم متهكره ويقدرون ودونها ايميلي ماخوذ هذا واحد مغير الباسورد ومغير كل شيء شلون الهكر شلون يقدر يقرب لي ايميلي يلا علمني المهم توصل لي رساله والله يا ابو بدير ما ادري ارجع اشوف لك اياها تبي ارجع اشوف لك اياها، انت متاكد بس ما انت معطيها حد والله مو معطيها ولا حد اسامه يتحكم جهازي ما ادري يا ولد، ما ادري. ممتدر. يعني انت شفته بعينك يتحكم بالجهاز؟ اقول لك والله العظيم اني انا قاعد ورا ايوه قاعد ورا قاعد أتبع صوت. يعني اسمع صوت، على اسمع صوت سنايبر ورا، اقرب ما اشوف في فيديو شغال، بس اسمع صوت. بدران والله اذا كنت تصور مقطع بتفل عليك طيب؟ والله العظيم ما اصور <تصفيق> والله يفادق والله العظيم اصور على قناتي مهكرة يا ويلي الله يعوضك، أجي خلاص اجل، اسمع ها. اذا راحت قناتك انا انشر لك عادي لا تخاف انا اتوش اكلك انا سابد ما استهبل معاك بدران يو ايد هذي <تصفيق> ترى اذا <ده. تصفيق> حياتك صارت خرب بعد ما تهكرت قناتك الاولى بعد ما حذفوا منك الارباح بدران والله شوف انا عارف ولكن اسمعني بنحاول نرجعها انت متاكد انت بس والله العظيم اني ما قربت ولا شيء، جود البي سي من زمان البي سي ما قربت له اجي معاكم ديسكورد بس واطلع دقيقه بكلم لك واحد انا بكلم لك واحد ثمانية ثمانية خليك معي على الخط وين رايح؟ بكلم هكر دقيقه يشوف الموضوع دقيقه يا انا بروح اجيب نايف واجي يلا يلا انتظرك يا جماعه الخير ايوه اللي متراه يا حبيبي يا حبيبي عسى ما تتذكر قناتي يا رب ديق خلني اشوف قناتي انا يوم قناتي اتذكر أبدأ اخاف ايوه الحمد لله تم تاكيد ايوه هذا قناتي انا الحمد لله جت خير عيب ما ادري ايش اسوي معاه ما ادري ايش اسوي معاه اقسم بالله العلي العظيم المقطع شغال من اوله مقطع هكر والله شوف مكتوب موسيقى هكر مقدمه من قبل ماجيك ماجيك هو صاحب الهكر وين ماجيك ويري ويري. ها ها انت تعرف عليه استعبط ما أدري عنك اخوي شلون الكرك زين تراني عندي على اسامه والله هو الوحيد ترى اللي عند الباسورد اتوقع مستحي والله عنده معده يعني شلون شلون على قلب خل... هو تتوقع هو عند الباسورد حق قناتي اسامه ماخف عند الباسورد شلون هذا تحر يعني يحط لك بالموب بالبي سي لا انا اقصد انه اسامه غير الباسورد هذا ما ادري شنو قاعد يسوي هو جاي الفتره انا اتصل الحين اتصل عليه مره ثانيه بس عشان ارجع للجهاز ادراك والله انك كساش <تصفيق> والله والله والله العظيم اني اتكلم جد والله اتكلم جد والله يا شوف يا شوف عارف. زين وسام من اليوم وسام وسام من اليوم ديك هالكالو الو الو بدران حلو. اتوقع قناتك قل عليها السلام يا شيخ لا تكزك. اتكلم جد اسمع ثواني دقيقه ليكون حد فت خلنا نشبك عنها لا لا موجوده انا توب بحثت عنها موجوده بدران اي والله موجود اي ولكن ترى شوي بتتغير وبتنحط شعارات البيتكوين الاشياء هذه تمام العلي العظيم والله العلي العظيم اسمعني ها. لا يضيق صدرك ترى شوي بتتغير وبيغيرون اسمها وبيخلونها بيتكوين بيفتحون فيها بث تمام اي هي اوكي اسامه هذا اوكي انا ادري انه يسوون كذي ويحاولون ياخذون فلوس من متابعينه وكذي بس انه مو الكلام هني ايميل اللي توصلني عليه الاكواد والرسائل مغير باسورد او مطرود انا منه اي اي لانه هكر الايميل بدران مو هكر مو هكر القناه هذا يعني الايميل ما يقدر حتى أكلم الشركه داله تقدر تقدر من ايميل ثاني تقدر اجلس تقول سلم وسلم على القناه ده منقدر اردها اي لا بتقدر تردها ولكن وشه روق لا تنفس تمام اذا شفت واحد يبث عادي الامور زينه اوكي اسامه اسامه اسامه ركز معاي واحد يبث بس واحد قاعد يشغل لي فيديوهات يستعبط علي اي ممكن كذا سووا طيب مع ذول اللي تهكروا شلون سووا مثل هذول اللي تهكروا قاعد يشغل لي قاعد يشغل لي موسيقى انت تدري اقول لك شيء بدران تدري ان اللي هكر قنوات اليوتيوبر اللي قبل واحد عربي بضحي. الا الا واحد عربي اسمعني اسمعني اي اي شوف شنو شغل لي شوف اوه مشغل لك دقيقه شوف اوه بدران متحكم من جهازك عن طريق التين فيور استعبط ياب هذا بيب. يا ولد محترف مره بيب. دقيقة بدران ورني ورني تحت يسار روح يسار اضغط على زر لوبيس اللي تحت على اليسار يسار ايوه اضغط عليه سلم على الكاميرا وانا اخوك لا تاكل زيك ترى <تصفيق> نايف معاي شنو نايف <تصفيق> معاي على الكاميرا يقول سلم على الكاميرا حتى الكاميرا بعد؟ لا لا ألوه. لا أكزارت أكزارت. أكزارت اليوم عليك ألوه. <تصفيق> ألوه <بتوحايت>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سلم على الكاميرا ترى نايف متعامل معاي هاي. <تصفيقين> حلف الله <ي |nospeech|> <بس> حلف الله <تصفح> اسالك <تصفيقين> <تصفيق> <تصفيق> بالله معاك اي والله معاي احلف الله قاسم بالله العظيم شنو سوى هو اللي مسوي تيم فيور هو اللي مشغل التيم فيور شو رايك انا صدق <تصفيق> اسمعني استعوذ استعوذ يا الجهال العنب وشكلك خبصت قلبي يا الزق خرعتني تدري وين المشكله اسامه <تصفيق> وشو المشكله ان ارباح ارباح القناه تقريبا سبع شهور ما جتني يعني <تصفيق> <تصفيق> امه يعني كان يقدر يسرقها كلها أوه يا ليتني فارقها عندك الكاميرا قاعد تسجل والمايك شغال تكفى قل كلمه ومع السلامه هانس لي المقطع ولا بدخل اكثر تعين واجيبه قص الزق انت العيش شكلكم مصورين من ساعه كامله <تصفيق> اقول له انا ابو شكلك استغفر الله ساما <تصفيق> ساما إيه? حاشني هبوط حاشني هبوط ابي اتكلم انا اي يتكلم أنت نعم. يا رب إنه يا رب التسجيل كله يطلع فيه مش... دقيقه ساما اه <تصفيق> أنا بدلت ملابسي. قاعد ترى لي قاعد أشوفك كنت بدل ملابسي. خلاص يعني مشكلة. ما فيش بالله ليه ما. ما عليه شليت نظرة يا مرايو وجسمك خلاص جسمك حلو يا كلب حلو يا كلف. أنت الحين صورتني وأنا قاعد أبدل ملابسي. إيه والله بس الحمد لله لك وافزك في الشهر. لا, <تصفيق> لا, لا والله شوف, شوف هذا الشورت معاي شوف انت بدل <تصفيق> والله العظيم بس مدري <تصفيق> آه والله انا آه ربي يحبني والله ما خلاني افسخ سروالي عن ابو شكلك <تصفيق> لو لو مبدل سرواله طلعت اي ماخذين ما احلى ترد على راسي يعني عن ابو شكلك تبي <تصفيق> طيب اقول كلمه للناس اي تكفى مع السلامه اقسم بالله العلي العظيم لا يا اسامه لك مو اي رد اقسم بالله خليك تكره نفسك تكره اليوتيوب وتكره حياتك انت انت والخرع هذا والله ما اخليكم هذا الكلام العيال ولد خويك من الصفر الو خويك من الصفر تقعد تلعب فيني. وتخليني اتهم المصمم محتوى عادي محتوى عادي ها عادي ما في محتوى تقعد تصور عليه محتوى يا, يا, يا اخي ما في محتوى تقعد تصور عليه محتوى بهذه الطريقه وتعرفني اني احيل هي الغني بسوالف الايميلات واليوتيوب السوالف هذه بس ماشي والله العظيم يا اسامه لا ارد لك رد اقسم بالله العلي العظيم لا كرهت بعيضك وقول بدر ما قال يلا بس يلا يلا بس يلا اهلا ما في خير وشركم يا رجال ماشي خير ماشي ماشي ماشي انا جاي السعوديه هاليومين يعني انا اعلمك يلا يلا, يلا يلا يلا يلا يلا والله يا هنا بس المهم هنا نهايه مقطع اليوم يا جماعه الخير نسوي الحركه هذه على يوتيوبر ثاني او يوتيوبر تبونه اكتبوا لي تحت في الكومنتات واشوفكم في امان الله السلام عليكم يا جماعه الخير اذا شفت الرساله هذه وانت حسابي معك بعدين حسابي معك بعدين لا لا ماشي ماشي ماشي ماشي